واخر يقول انا حريص على حضور دروس العلم ومقيم واقيم مع زوجتي في الرياض وعندما أقرب هي تخاف من الوحشه في الجلوس وحدها وتريد ان تمنعني فهل لا أدعو اجلس معها ام احضر في العلم؟ انا اقرب والله انك تجلس معها حتى لا تكون وحدة ولا خطر وتذهب الى اللياقات الاخرى تحضرها تحضرها العلم في اللياقات التي عندها ما يؤنسها او تذهب الى ما يؤنسها لأن بعض المسلمين لا يتحمل ولا حول أهلك عليك حق فالأظهر فالأظهر والأقرب أن تبقى عندها وتغنسها ثم تلتمس وقفا آخر يكون فيه السلام من هذا الشيء أو حفظ عندها في وقت الدرس الذي تريد فيغنسها ثم ثم ترجع ولو أخذها إلى المسجد يا شيخ نعم ولو أخذها إلى المسجد يعني فاستمعت إلى المخيم أي ترى نعم نعم نعم